Працюють з 8 ранку до восьмої вечора, розповідає дорожній працівник Віталій Оліянін. Мають годину обіду. Зараз ви бачите, покладено перший слой асфальту 10-сантиметровий. Він є стартовий, після нього накладається тільки фінішний 5-сантиметровий, і це вже буде під розмітку, вже під здачу об'єкту. Зараз ми займаємося тим, що підливаємо бортовий камінь. Це укріплення є, ну і щоб він більш-менш рівно стояв. У нас є між бордюрами відстань, між ними буде ліньньовка, вона буде йти туди, то низу у нас. Ну і все, будуть труби, вони все буде виходити віднос під дорогу. Тобто вода не буде затримуватися на дорозі взагалі. Загальна площа відремонтованого відрізку дороги сягатиме 10 тисяч 816 метрів квадратних, каже виконавець робіт дорожньої фірми Олег Ярмош. Технологія – поточний середній ремонт. Це зняття старого шару асфальту і два шари нового асфальту. Загальна протяжність ділянки – 676 метрів. Дві смуги в одну сторону, дві в другу. Загальна ширина проїжджої частини буде 16 метрів. І каналізування водотоку бортовим каменем, і узбіччя по 3 метри з кожного боку. За словами Олега Ярмуша, на об'єкті працює 16 дорожніх працівників та 20 одиниць техніки. Будіннесу дороги показує, що влада зацікавлена у відновлення аеропорту, вважає директор комунального підприємства Аеропорт Хмельницький Валерій Сорока. Всі заходи, які Проводяться по відновленню аеропорту Хмельницький, вони всі мають велике значення, тому що без одного із елементів інфраструктури аеропорту сьогодні відновити аеропорт і провести його сертифікацію буде важко. Минулого року був включений в перелік будівництва доріг і наш участок дороги, який є під, підводящим до аеропорту. Загальна вартість поточного середнього ремонту цього відрізку дороги складає 19 мільйонів 991 тисячі гривень каже фахівченя зі зв'язків зі ЗМІ, обласної служби автомобільних доріг Юлія Манзяк. Не варто робити на тому акцент, що це саме під'їзд до аеропорту. Це частина автошляху М-30 з Трий-Умань-Дніпрової зварени. Одне її відгаложення. Ось так. І ремонтуються вони за, вся, зараз всі дороги ремонтуються у нас за маршрутним принципом від початку до кінця. За договором кінець ремонтних робіт передбачається здати до 31 грудня поточного року, але фактично маємо ситуацію і обґрунтовані надії на те, що ремонтні роботи завершаться вже до Дня Незалежності. За словами Юлії Манзяк, ремонт відвізку дороги М30 фінансується з державного бюджету. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.